Привіт! Мене звати Шона і я працюю в організації «Геонаука Австралії». Сьогодні ми поговоримо про те, як побудована наша планета. А допоможе мені цей глобус. Зараз виймемо цей шматочок і зазирнемо всередину. Всередині Землі є багато різних шарів, але ми зосередимось лише на зовнішньому шарі. Це земна-кура, що пролягає під Світовим океаном, а також формує континенти. У тих місцях, де є значно товщою. Запам'ятайте, що земна кора – це фактично твердий камінь, хоча при погляді на неї зовні це й не видно. Майже скрізь ми бачимо лише будівлі, рослинність або ґрунт. Уявіть собі, що земля – це гігантське яйце, зварене вкруту, а його тонка шкаралупа – це земна кора. І уявіть, що ця шкаралупа – земна кора потріскана, тобто розбита на декілька частин. Тепер подивимось на плоску карту нашої планети. Ті частини, на які розломлена її поверхня, називаються тектонічними плитами. Це перша частина, на яку ми подивимось більш уважно. Спробуйте роздивитися її форму. Я підозрюю, дехто з вас подумає, що вона схожа на кота з однією ногою, чи на кита, чи навіть на льпаку. Можна уявити інші речі, якщо маєте хорошу уяву. Тепер поміркуємо, в якому місці Землі ця плита розташована. Буде складно впізнати її форму, просто дивлячись на карту. Адже це не лише континент, а ціла тектонічна плита. Тут знаходиться Австралія, однак ця плита є значно більшою та охоплює ще й частину оточуючого океану. На цій плиті могла б бути ще й Індія, однак на деяких картах її зображують окремо. Але пам'ятаємо, що всі ці підводні скелі це також частина австралійської плити. Можливо, ви вже знаєте, що тектонічні плити рухаються, причому всі вони рухаються у різних напрямках та з різними швидкостями, стикаються одна з одною краями. Як ви гадаєте, в якому напрямі може рухатись оця плита? На північ-південь, захід чи схід? Спробуйте вгадати. Правильна відповідь на північ і частково на схід, але переважно все ж на північ. Австралійська плита прямує в напрямку екватора і віддаляється від Антарктики. Давайте поміркуємо, як швидко вона може рухатись. Спробуйте зобразити пальцями ту відстань, яку плита може пройти за один рік від 1 мм до цілого метра. То скільки ж? Добре, а тепер правильна відповідь приблизно 6-7 сантиметрів щороку. Хтось із вас скаже, що це небагато. Однак серед континентів це доволі непоганий результат. Деякі з них за рік не долають 2 сантиметрів. Фактично, Австралія зараз є найшвидшим континентом у світі. Це відчутно особливо, якщо помножити швидкість на 100 років людського життя. Протягом вашого життя плита просунеться на 7 метрів. Багато Тепер розглянемо одну із сусідніх плит, яка є швидшою за Австралію. Так, я сказала, що Австралія – найшвидший континент, але це найшвидша плита, а також найбільша. Можливо, хтось догадався, що я тримаю в руках тихоокеанську плиту. На неї припадає більшість площі Тихого океану, а рухається вона на захід, зі швидкістю 10-11 см щороку. Ось так вони виглядають разом. Там, де зі плити, відбувається багато землетрусів, адже ділянки земної кори наповзають одна на одну. Тож більшість землетрусів трапляється саме біля країв тектонічної плити. Ви спитайте, що ж при цьому трапляється з самими плитами. Зіткнення відбувається глибоко під водою, і в його процесі краї однієї плити просто підминаються під іншу. Ось чому так багато землетрусів трапляється навколо Нової Зеландії і далі на північ. Землетруси чисельні і біля цього краю, оскільки він підминається під Індонезію. Як щодо Австралії, чи є землетруси там? Можна подумати, що вони бувають лише біля країв, але землетруси трапляються і в центрі плити, хоча й не так часто і не настільки потужні. Все ж, коли всередині гігантських тектонічних плит Виникає напруга, і її вплив відчутно навіть на великій відстані. Як щодо України, чи є вона багатою на землетруси? Україна розташована всередині євразійської плити, третьої за розміром серед всіх літосферних плит. Більша частина України належить до Східноєвропейської платформи, сейсмічної стійкої ділянки земної кори, яка сформувалася більше 2 мільярдів років тому. На Заході та Півдні України знаходяться значно молодші тектонічні області – Карпатські та Кримські гори, які сформувалися лише 20-30 мільйонів років тому. Серед всієї території України лише область Карпатських гір пов'язана з ризиком виникнення землетрусів. Однак на ній цей ризик є дуже малим, особливо у порівнянні з дійсно сейсмічно активними регіонами світу. А переважна більшість землетрусів, які ми подекуди відчуваємо, трапляються на території Туреччини та Румунії.